Když to vouští, zafuní, co se tam ozývá. Potom se tráva zavlní, někdo jde a zpívá. Kdo cestou metá gozelce, vše mety a Je Jenom se podívej, klidně se i zasměj, zkuš to a budě taky hej. Možná jdou právě do práce, hledat ráho dámy. Život je pro ně legrace, vždyť tu nejsou sámi. Kdo přistou metrá kozelce, přijeme ty a to trmelce. Jenom se podívej, klidně se i zasměj, to a bude tak. and <makes noise> peep,